احفظ زلمي يا ابن العم انا بظهرك لا تهتم احفظ زلمي يا ابن العم انا بظهرك لا تهتم عشان ديه انا بايدي ندعوده على شرب الدم بشر بايدي متعوده على شرب الدم